איזה שהיא מקורת זאת שפעם אני מיכל ממש מפתיעה היום אני אלמד אתכם איך לזייף צחוק בוא נתחיל דבר ראשון להיזכר בבדיחה ממש מצחיקה שמישהו ספר לכם קלקלי קלות דבר שני לחשוב על משהו שממש מצחיק אתכם גם קל דבר שלישי לדמיין משהו מצחיק דבר רביעי להתאמץ לזייף את הצחוק שלכם במה... במ... במלחוטיות, גם כי לא מצריך לכם. מój מثال, אם מישהו מספר לכם, תראה מהמש לא מצריך לכם, ולא נאימ לכם שלא ליצחק. אז אתם פשוט, <laughs> לא, אתה עשוית את זה מהמש בבית, תמצות <laughs> כלו. משהו מספר לכם, זה באמת מצריך. אז תזיזוית ליצחק שלכם ב בצורה מיטית. ואז זה לא יצא סתם כזה, אה, אה, אה, אל תגרחחו, באמת תצחקו. אתם שחקנים, אתם צריכים לזייף את זה בצורה טובה. דבר, חמישי. לנסות לחכות שחוק של מישהו אחר, אבל לא בהגזמה. חיקוי זה גם משהו ששחקן יכול להשתמש בו, בייחוד אם אתה טוב יותר בלחכות אנשים, אם אז, כן, רק לא מדי. אם זה, כמובן אני מתכוונת במשחק, כי אם אתה מופיע או שאתה באודישן, אז תנסה שהצחוק שלך יהיה טבעי. אם זה בהצגה, בדרך כלל זה תלוי גם בקטע, כי יש קטעים שמבקשים שהשכן יישחק את זה בצורה אובר יקטין, ממש כזאת, המצחיקה והיא גדולה, וזה ממש תלוי בקטע, אבל בדרך כלל בטלוויזיה הצחוק שלך צריך להיות מאוד טבעי ואמיתי. שש... לדמיין כאילו מישהו מדגדג איתכם באותו רגע. אה, כן, אה, יש כאלה שיכול להיות שיצליחו, יש כאלה שלא. זה נשמע ממש מפגר, אני יודעת, אבל זה באמת עובד, ואני חושבת, כדאי לכם לנסות זה, תנסו זה, אני חושבת שזה הטיפ בן הכי... טוב כאן והאחרון חביב, פשוט לחייך ולהזיז טיפה את, הכתף, את הכתפיים כאילו אתם צוחקים אבל בלי קול אז כן, זה כאילו סוג של גיחוך, אבל סוג של אשליית צחוק כדי שירו שאתם כן צוחקים אז זה כל העצות שיש לי, אני יודעת שזה לא הרבה אז אני מקווה שיהיה לכם יום נפלא תרשמו לי בתגובות אם יש לכם טיפים למטה לכל מיני דרכים, איך לזה ייף צחוק כי אני אשמח ללמוד וזהו מאוד, אני מקווה כמו שאומרתי, שיהיה לכם יום נפלא, ביי,